Álá polo mes de xuño pasado, un grupiño de xente coa que coincidía en mobilizacións, manifestacións... Eh, tuve a genial idea de convidarme a, a participar neste proxecto, a ver se si éramos capaces de ponelo en marcha. E, e desde o minuto un, tuven a sensación de que por fin atopar o meu sitio. Hai que seguir nas ruas, hai que seguir reivindicando, pero temos que dar ese paso adiante. Temos que intentar entrar nas institucións e temos que intentar facer algo máis que de fora non se pode. Se hai algo que me gusta de Urense en Común sobre todas as cousas é o absoluto respeto que hai polas opinións de todos. E aquí todo é asumible, todo é debatible, é sempre desde unha postura de, o que decía antes, de absoluto respeto. Entón, iso fai que a xente se sinta cómoda aquí que se anime a participar y que se anime a aportar ideas sabendo que, que sí pueden ser boas.